Keď mi prišla karka na ruchovac, dal som si muziku došitovac. Muzikanci mojo, zahrajce mi čar dráš, pešte dobra, od mám. Muzikanci mojo, zahrajce mi čar dráš, ho od Muzikanci prišli, začali hrať Začali mi z očí slizy pádac Nezaplače za mnou, oce za ní matka Len za mnú zaplačuj 30 čatka Nezapláče za mnou, oce za ní matka Len za mnou zaplačuj 30 čatka. uz je plaka